אני רוצה שתתארי לנו את עצמך. הגומה שלי בינוני, שיער חום, עיניים חומות, אני טיפולת מלאה. אני נמוכה יחסית, האב שלי הוא גדול, יש לי ראש קטן ולא הרבה שיער. אני חושבת שאני בחורה מלאה, פלוס פלוס. אני נראית בין רזה לשמנה, הבטן שלי טיפה שמנה מאז הלידה. פנים ארוכות, אף שבור. אם הייתי לשנות משהו אחד בגוף שלי, זה היה בטן בהחלט. הייתי מקטינה קצת את הערחיים. הייתי בהחלט מושילה כמה קלאגלמים בעצמי. את תגב. את יותר שרירית. אני רוצה שתתארו לנו איך אמא נראית. אמא פבועה. והיא דומה לי ולמתן. החלק הכי יפה של כל הגוף שלה. כל הגוף. משלמים. היא משהו כמו נסיכה. הכי של דוקמנית? שלום דוגמנית. היא באמת יכולה להיות דוגמנית. גבוהה. רזה. יש לה עיניים שראות הכל. היא כמו נסיכה שבאה מהשמיים. מדהימים. היא משהו שלי laten we gaan met we gaan zo iets doen daar en jij weet het niet maar wanneer we het daar boven zullen